Včera jsem se spát jako půl druhé ráno, protože jsem se začet do knihy a bylo to hodně zajímavé. Ve čtyři ráno. No, jsem koukal na film. Nebo teda, jak jsem říkal, my jsme koukali na to na Sicario. A兄? No, a jsme koukali s u nás na pokoj, protože se nikomu nechtělo jít ven, bylo skoro na nule. Moc zima, což teda, no, se nikomu moc nechtělo. Tak jsme koukali na Sicario, no a potom mě se dá ještě nechtěl moc spát, jsem si dal ještě jeden film. Mm. Jak jsem změňoval, tak. <laughs> Jak jsem zmiňoval, tak jsme zrovna na statku, kde se ženil můj kamarád, a to jsme šli spát všichni dost brzo ráno.